خصم إضافي نختار كل اللي يعجبنا وليكن ده هنجيب المقاس اللي إحنا عايزينه إحنا بس بنعمل التيست، وطبعاً فيه مقاسات وفيه ألوان رائعة جداً جداً فولو آت للباسكت تعالوا نشوف حاجة تاني وليكن نشوف الحاجات الأعلى.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 بأربعة بثلاثة وثلاثين دولار. ودي قبل الخصم كانت بميتين 292 وتسعين فستان الجميل ده. في بعد الخصم عمل مئة ثلاثة وخمسين أو مئة أربعة وخمسين دولار بالضبط. تمام؟ مصريف الشحن مجاناً للأردن أو للسعودية أو للإمارات أو لأي دولة عربية أخرى. احنا دلوقتي هناخد خصم اضافي عن الخصم اللي هو مدهه ده يعني هنا بيقول لي التوتال 187 دولار تعالوا كده في المكان المخصص للكود او الكوبون هقول له اي هاف انادر كوبون انا معايا كوبون هنا هدخل الكود ده اي ار دي 96 اي ار دي 96 اي ار دي 96 ده الكود بتاعنا واقوله يوز كوبون اتفرجوا معانا خصم لي خصم اضافي علي الخصم الموجود لي ما يقارب من التسعتاشر دولار وايضا مصاريف الشحن هي فري فالتوت اللي انا هدفعهم ميه تمانيه وستين دولار بالظبط